Milyen változást láttatok mondjuk az elmúlt másfél-két évben. Hm? Láttatok valami változást? Igen az emberek félnek vírustól. Félnek az emberek a vírustól? Szomorúbb, szomorúbbak az emberek, mint régebben. És? elment az eszük? <gül> nem tudnak gondolkodni? manipulálják őket? Uh -huh. akkor és, és még még azon kívül Láttatok. őt itt? szintetikus húst akarnak. mit szintetikus húst akarnak? <gül> hát szintetikus tojás az már mióta van? a kínaiak már mikor felfedezték a szintetikus tojást, De ami úgy néz ki mint a rendes csak meg is lehet főzni minden csak éppen nem tyug ennyi, jó? tehát de mondom mégis itt vég, az elmúlt két év folyamán mit, mit láttatok tehát? tehát mire, mire való ez az egész ami most van ebben a, az elmúlt két évben ugye a 20-21 tessék? elbutulás? az embereket arra hogy jó alattvalók legyenek hát én meg nem így látom hm. nem, meg nem így látom én nem ezt látom nem. nem, hát azt látom hogy ugye kezdettől fogva nekem az első pillanatok kezdve mikor ugye március 12-én megkérdeztem a teremtőmet hogy mi ez akkor ugye azt mondták hogy emlékezzetek vissza mert utána beszéltem is erről hogy tesztelik az embereket, jó akkor még azt is mondták hogy tesztelik a tűrőképességüket de az ugye egyszerűbb hogy tesztelik őket, tehát tesztelik, de vajon mire tesztelik az embereket? hát hogy ki hogyan, ki hogyan reagál, nem? nem? nem arra tesztelik? tehát ha jobban megnézzük mire kell reagálni? hát mondjuk a médiára, nem? a különböző hírre, nem? Hát hogyan reagálnak az emberek? Ez egy kiváló teszt, nem? tehát az azt jelenti hogy hogy nézzük, nézzük egy kicsit hát például mire kell a teszt? Hát mire kell egyáltalán a teszt? van -e már? nagyon jó, nagyon jó, jókat mondotok igen, <gül> jókat mondotok tehát ugye van egy átmeneti időszak 2012. december 23-ától ez azt jelenti hogy lezárult egy korszak és egy új korszak indult ez, ez viszonylag rövid idő ez egy átmeneti időszak és ez a 2012-től ez gyakorlatilag 2035-ig tart ez a korszak de ugye a 35-re már az új korszaknak kellene lenni hát nincs ilyen napra bebetonozva de az be volt betonozva hogy mikortól indult ez el és az előző korszak az meddig tartott? az ugye úgy be volt betonozva hogy utólag látjuk hogy az konkrét nap dátum volt, hát december 22-vel zárult le egy korszak és december 23 ban 2012-ben indult egy új korszak, de csak egy átmeneti korszak, de ez az átmeneti korszak annak korszaknak az eleje mondhatnánk azt ami, aminek 2035-ben valamikor be kellene következni az egész bolygóra nézve tehát 2035-re és milyen korszak lenne ez? nézzük meg jó? tehát nézzük meg hogy milyen korszak aranykor mit jelent az hogy aranykor? ahol az emberek képesek szeretetben békében együttműködni egymással tehát ugye ami azt jelenti hogy az, az együttműködés az még nem feltétel de az hogy szeretetben békében egy, működjenek az feltétel tehát az feltétel tehát szeretetben békében működjenek és hát tanulgassák az együttműködést és az azt jelenti hogy egy elnyomásmentes korszak tehát az ember az ide született ugye a bolygóra és mondhatnánk azt hogy itt már régóta van egy emberiség és az emberiség ne azért van itt hogy itt maradjon ilyen formában mint amiben volt itt az elmúlt évezredek során tehát a világegyetemben van egy univerzális szabály ami nem fejlődik az visszafejlődik tehát olyan nincs hogy nem fejlődés állapota mert a, a, ha nem fejlődés állapotába kerül valami akkor az elindul a visszafejlődés időszakába. tehát nincs olyan hogy stagnálás, a stagnálás az már visszafejlődés világos ez, ez egy univerzális szabály, ez nem csak a földre vonatkozik hanem az egész univerzumra, a világegyetemre vonatkozik hogy ami nem fejlődik az visszafejlődik, na most ha megnézzük akkor a fejlődésben hullámzások voltak az emberiségnél, voltak fejlettebb időszakok amikor olyan építményeket tudtak építeni amit most nem lennénk képesek építeni majd valahogy ez a tudás mintha eltűnt volna és akkor most megint ugye elindult egy pár száz éve az a fejlődés hogy ugye egyre jobb dolgokat tudunk alkotni, alkotni mi emberek de de ez egy, egy bizonyos fajta fejlődés tehát ez egy bizonyos fajta fejlődés ez azt jelenti ez a bizonyos fajta fejlődés hogy ez az anyaghoz kapcsolódó fejlődés és hát az ember az csak részben anyag bár látszólag száz százalékban hogyha az 5 érzékszervünkkel próbáljuk érzékelni az embert akkor száz százalékban úgy látszik hogy anyagból vagyunk de van egy óriási különbség az ember és az állat világ között hogy az ember az egyetlen olyan lény a Földön, tudomásunk szerint, legalábbis ezt tanultuk, nem így van egyébként, de fogadjuk el hogy így van <gül> hogy képes gondolkodni és az összes többi élőlény az ösztön lény na hát kicsit körülnézünk az emberek terén akkor eléggé láthatjuk azt hogy hát mi is eléggé ösztön lények vagyunk nem egyformán. Ami azt jelenti, hogy valaki jobban ösztönlény, van, aki kevésbé ösztönlény, van, aki jobban gondolkodó lény, van, aki kevésbé gondolkodó lény. De némi nemű gondolkodásra gyakorlatilag az ember azért képes. Tehát mindenki úgy értve. Na most az állatok meg még némi nemű gondolkodásra sem képesek tehát ezáltal az ember és az állat között van egy kis különbség hogy mi tudunk gondolkodni, igen ám de minek hatására minek következtében tudunk gondolkodni erre ugye ezt tanultuk hogy evolúció miféle evolúció? az ahol nincs átmenet hát az átmenet nélküli evolúció nem létezik ami azt jelenti hogy az evolúcióban vannak fejlődések és vannak fejlődési szakaszok és nincs ugrás az evolúcióban tehát nincs olyan hogy na eddig nem tudod gondolkodni majd hirtelen úgy elkezdett tudni gondolkodni, na most ha valamiben nincsen átmenet akkor ott beavatkozás történt méghozzá értelmes lények beavatkozása tehát a földön bármi olyan lény ahol ugrás történt az evolúcióban ott annak csak egyetlen egy logikus magyarázata van mégpedig az hogy ott értelmes lények beavatkoztak pont nem vita kérdés ez azt jelenti tehát hogy lehet azt mondani hogy az ember egy evolúciós termék csak nem fedi az igazságot mert mi képesek vagyunk gondolkodni és azok a lények akik ugye átmenetek voltak az állatok és az emberek közt az eltűntek de igazából mint átmenet nem is volt tehát minden olyan ahol már egy lény értelmessé kezdett válni az nem egy evolúció következménye volt hanem hirtelen valamilyen oknál fogva elkezdett gondolkodni az pedig csak külső behatás lehet és nem természeti behatás és ezt látni hogy az ember fejlődésében most idézi el be az embert, mert ugye most a, az embert homo sapiensnek hívjuk, de előtte voltak olyan emberi fajok amit nem homo sapiensnek neveztek és ha megnézzük hogy az ember fejlődését akkor ilyen ugrások vannak és akkor hirtelen pár ezer évvel megjelent, évvel ezelőtt megjelent ez a fajta emberi lény amit most homo nevezünk szóval a lényeg az hogy ráadásul úgy jelent meg ez az ember hogy ha rossz állapotú akkor nagyon ösztönös ha jó állapotú akkor nagyon gondolkodó ha tartósan rossz állapotú akkor nagyon ösztönös ha tartósan jó állapotú akkor nagyon gondolkodó ráadásul ez így működik na most ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot akkor itt vagyunk mi emberek és fejlődött a technikánk de a technika az anyag világos ez? na most csak úgy megkérdezném ha te nem vagy feltaláló akkor hány olyan anyaggal kapcsolatos dolgot találtál föl az életed során amit feltaláltál? hányot? hányat. na most az emberiséghez képest a feltalálók száma szerinted hány százalék? ha valószínűleg nincs egy százalék egy százalék tehát ami azt jelenti hogy az nem jellemző az emberre hogy feltalál dolgokat nem? az a jellemző hogy használ dolgokat tehát magyarul az nem fejlődés szellemi fejlődés hogyha egyszer megtanulunk használni dolgokat ugyanis a majom is meg tud tanulni használni dolgokat ha megmutatják neki világos ez? nem véletlenül mondják hogy utánozó majom, mert a majom utánozás alapján képes megtanulni dolgokat, sőt a kutyának is meg lehet tanítani dolgokat, a macskának is meg lehet tanítani például hogy ne piszkoljon a szobába satöbbi satöbbi satöbbi, satöbbi. a kutyának több dolgot lehet megtanítani, mert ugye értelmesebb mint a macska, szóval lényeg az hogy ne annak alapján nézzünk tehát ahhoz nem kell ész hogy megtanuljon az ember valamit világos ez? tehát a kutyának sincs esze, macskának sincs esze meg a többi állatnak sincs esze mégis meg lehet velük tanítani dolgokat tehát egy ösztön lényel simán meg lehet tanítani dolgokat tehát itt vagyunk mi emberek és azt gondoljuk hogy mennyit fejlődtünk, aha erre csak annyit tudnék mondani hogy semmit semmit tehát mondjuk kevésbé szőrös a mostani ember mint régen mert akkor mondhatnánk hogy fejlődött nem nem lehet hogy a férfiak kevésbé szőrösek meg kevesebb a hajuk de a nők mint a szőrösebbek lennének mint régen furcsa mód tehát összességében mondhatjuk azt hogy átlagosan stagnálás folyik tehát magyarul az a szőr ami lejött a férfiakról az átment a nőkre csak nem a hajukra hanem az egyéb részükre tehát tényleg így van ha megnézed na most akkor megnézzük milyen, milyen fejlődést tud az ember mint anyag felmutatni, mondjuk az elmúlt száz évben hm? semmit, Na, bár pedig az univerzális szabály az hogy ami nem fejlődik az visszafejlődik tehát az egy visszafejlődés hogy például mi tudom én itt kevesebb a ször, de az ember testén meg több, <gül> mondjuk egy férfiak, férfiaknál is megnézem valahogy a szőr innen áthelyeződik a egyéb részekre tehát mit tudom én fiatal korában nem volt szőrös a férfi háta aztán hogy idősödik itt a fején egyre kevesebb a szőr a hátán meg egyre több ha jobban megnézed, de tényleg így vannak na most onnantól kezdve gondold gondol ezt végig? ez nem fejlődés ez nem fejlődés, hol a fejlődésünk? hát az lenne a fejlődés mondjuk hogy egységesen egyre kevesebb a szőr miért? mondom a szőr kérdést mert a szőr által honnan vagyunk? állatvilág világos ez? tehát nem pikkelyesek vagyunk mint a halak meg a hüllők nem tollasak mint a madarak hanem szőrösök mint az emlősök ha megnézed az emlősök azok szőrösök és minél szőrösebbek vagyunk annál inkább közelítünk az állatvilág emlősei irányába gondold végig ha mondjuk nem lenne rajtunk szőr nem azért mert levágod hanem mert nem nő akkor el lennék már szakadva az emlős állatvilágtól, világos ez? de nincs ilyen irányú fejlődés tehát magyarul miben fejlődik az ember? egy dolgot mondja és még egyszer mondom ami nem fejlődik az visszafejlődik na most, de mit tehet az ember? hát azt mondja hogy hogy így van mi vagyunk a világegyetemben a kivétel nincs kivétel ez az univerzális szabálya a szemben ami nem fejlődik az visszafejlődik világos ez? És akkor nézzük tovább ezt a kérdést. De van egy olyan részünk, ami által gondolkodunk. Tehát van egy másságunk a többi emlőshöz képest. Micsoda? Hát, hogy mi tudunk gondolkodni valami révén, valami által. Nem mi által. Hát mert bennünk van egy intelligens energia, ami nincs a többi emlősben, sőt, a többi állatban sem. Hát a növényekről is egyéb fajokról nem is beszélve természetesen. Intelligens energia, ami hiányzik az állatokból. Persze, csináltak már ilyen állatkísérleteket, hogy állatokba beleraktak intelligens energiát ilyenek voltak mondjuk a kentaúrok, a sellők stb. stb oké? Okay. de valahogy nem vált be mert nem sellők úszkálnak a vízben, vizekben meg nem kentaurok rohangásznak itt a földön tehát bebizonyosodott tehát ezáltal még az ember nem bizonyította be, bár ha engednék bebizonyítaná már hogy értelmes, intelligens energiát bele lehet rakni egy állatba szerintem már biztos vannak olyan tudósok akik ezt meg tudnák csinálni vagy hamarosan meg tudnák csinálni de ez az a baj hogy ez úgy hívják hogy istenjátszás és az összes előző emberiség azért tűnt el a dolygóról mert elkezdett Istent játszani na most akkor azért nézzük tovább tehát itt vagyunk mi emberek a testünk a nullát fejlődött nullát, annyit fejlődött talán hogy az átlag magasság nőtt mondhatjuk azt, most meghallottátok, hú, hú, de jó, akkor tényleg van fejlődés a testnek mert nőtt a már átlagmagasság hát az is fejlődés hogy az átlagmagasság emelkedik ugye miért kellett nőni az átlagmagasságnak? tudjátok? mert ha egy ember átlagosan magasabb akkor nagyobb a feje is és ha nagyobb a feje akkor abban több agy fér bele világos ez? tehát magyarul ezáltal hogyha az ember nagyobb akkor az agya is, az agyának az átlagos térfogata is megnő és ugye ezt tudjuk a biológiából hogy annál értelmesebb egy lény minél nagyobb az agya beleértve az állatokat is természetesen tehát ugye az állatvilágban megnézzük a majomnak a legnagyobb az agya az egész állatvilágban tehát hiába vannak nálán a sokkal nagyobb állatok, érted? mégis az agyuk térfogatak kisebb na most tehát ugye ez egy egyszerű kérdés, vajon? Miért kell nagyobb vagy? hát biztos azért hogy ne használjuk, nem? mert mintha én azt látnám hogy az emberek nem használják az agyukat, lehet hogy már olyan 20 centivel magasabb mint a nagyszüleje volt, érted? és lehet hogy másfélszer akkora feje mint a nagyszüleinek volt de semmivel nem okosabb mint a nagyszüleje volt, sőt mintha elhűlést láthatnánk na most itt vagyunk mi emberek és és azt látjuk hogy némim nemű fejlődés mintha látnánk a magasság által meg ezáltal agytérfogat de nem ez a lényeg hanem hogy mit mutatunk kifele hát mit mutat az ember kifele tehát van-e fejlődés vagy nincs? na most miben nyilvánulhat meg? ténylegesen egy fejlődés, hát egy mondjuk egy feltalálónál kinyilvánítható de az ugye beszéltük hogy egy százalék sincs a feltalálók száma a bolygón kinyilvánítható hogy minél több és minél jobb találmánya van és a többiek? a legtöbb embernél tudod mi a fejlődés? többet utazom mint régen, <gül> nem? jobban vágyakozok dolgokhoz, dolgokra vagy több pénzem van és akkor azt gondolják ez a fejlődés de ez anyag, ez mind anyag ez mind, kivétel nélkül na most de itt van ez a az értelmes energia bennünk, jó viszonylag parányi ez az értelmes energia, de emiatt gondolkodunk ezt úgy hívják közismert néven hogy lélek és ez a lélek okozza azt hogy tudunk gondolkodni, nem az agyunk okozza, persze az agy is kell hozzá hogy tudjunk gondolkodni természetesen, csak tudod mi az érdekes dolog, hogyha kiléptél a testedből és függetlenítenéd magadat a testedtől mint lélek akkor is tudnák gondolkodni, hú de érdekes, agy nélkül sőt mikor valaki kómába esik és az agya leáll agyhalott lesz és csak a szerveit táplálják, életben tartják a testet simán gondolkodik mint lélek méghozzá agy nélkül nem érdekes na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot hát hogyha olyan nagyon nem tudjuk a testünket fejleszteni már nem tudjuk, ha miben tudod fejleszteni? az nem fejlesztés hogy szebb ruhákba jársz vagy drágább autóval közlekedsz azzal a testedet nem fejleszted de van egy dolog ugye az intelligens energia benned az értelmes energia benned a lélek benned ugye ez mind ugyanaz amelynek az lenne a dolga hogy a tudás révén a tudását gyarapítsa tehát egyre több és több tudása legyen olvastam egy olyat, ilyen kommentben a facebookon hogy a szeretet az mindent megold, na most akkor ezzel kapcsolatban egy kis kis történet, úgy születik le az egyén hogy törölt tudattal tehát magyarul az előző életi tudása az nincs biztosítva számára mert kitörölték és a lélek úgy működik hogyha kitörlik az összes tudást belőle akkor egy dolgot fog tudni, szeretni méghozzá feltétel nélkül tehát a tudást vagy az információkat és a tudást kitörlik a lélekből akkor visszakapja a feltétel nélküli szeretetet na most tehát hogyha egy kisgyerek megszületik, egy kis csecsemő és nagy gond nem volt az édesanyja hasában, az édesanyja nem élt meg rossz történéseket vagy nagyon rossz történéseket akkor gyakorlatilag egy olyan gyerek születik aki tele van szeretettel Aha, és akkor utána kérdezném és azon kívül mit tud tehát azon kívül hogy tud szeretni, nem kismértékben sokkal jobban mint ugye a felnőttek, azon kívül mit tud? tud enni, inni, tisztában tudja magát rakni, kimegy a vécére, nem? Ez mind tudja vagy sem tehát kell a szeretet de tudás nélkül mit érsz vele? Ugye, valaki kommentelte itt ezt a, azt a kérdést, hogy a szeretet mindent, vagyis azt nem, a, tehát ők kommenteltek ki, hogy a szeretet mindent megold, és akkor én válaszoltam neki, hogy már nem tudom, mit válaszoltam, mindegy, majd eszembe jut. <gül> szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek és ja igen megvan eszembe jutott mit kommentáltam hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve ugye ezt ismerjük ezt a mondást na most azt is ismerjük ugye tapasztalatunkból hogy a jó szándékú emberek azok képesek szeretni világos ez? hát a gondod végig egy rossz szándékú ember az utálkozni képes nem szeretni tehát egy jó szándékú emberben benne van a szeretet, ez nem kérdés világos ez? aha akkor hogy van ez a mondás? tudás nélkül mit ér a jó szándékával tehát a szeretetével? hm? Világos ez? És emberek elhiszik maguknak, hogy tudás nélkül csupán csak szeretettel képes a, jó, a helyes működésre. Akkora tudatlanság van, hogy ihaj, meg csuhaj. persze a szeretet az nagyon fontos, de nem minden ebből látni hogyha a gyereket nem tanulná, tanítanák semmire, semmire és, megmarad, és nem is bántanák, nem is értékelnék le gondoskodnának csak róla, szerinted hogy tanulna meg bármi? úgy mint a majom tudod, hogy látja és talán kezdi ugye utánozni de azt mikorra csinálná meg jól? szerinted tehát az ember tudjuk jól a dzsungel könyvéből ugye meg a tarzamból, hogy ha egy állatvilágba kerülne egy kis akkor ilyen állati működést venne föl és ha farkasok nevelnék föl akkor úgy működne mint egy farkas, ha gorillák nevelnék föl akkor úgy működne mint egy gorilla oké? na most ha emberek nevelik akkor úgy működik mint egy ember tehát a nevelés az alapvetőbb micsoda? hát tanítás, nem? a szülők részéről, nem az, nem tanítás miért? Van? biztos vannak olyan szülők de ez helyes gondolkodás hogy na hadd nőjön a gyerekünk úgy mint a dudva hát ez milyen felnőtt lesz? oké hát még a kultúrnövényeket is ha nem nyesegeted mi lesz belőlük? Ha még a kultúrnövékenyeket is nyesegetni kell, hát még a Dudvát tehát én nem is értem hogy spirituális emberek úgy gondolják hogy a szeretet az mindent megold, nem kell tanulni én meg azt mondom neked ha hülyeség fájna, ordítanál Na ezt nyilván előadásban kimondom de ezt válaszként nem mondtam ki itt vagyunk egy olyan világban ahol az az alap hogy ami nem fejlődik az visszafejlődik jó és akkor megkérdezem hogy? mit látsz a világban? az emberek tudatossága fejlődik átlagosan, És ne a kivételeket nézd tehát most okosabbak mint két évvel ezelőtt hát pont, pont jól mondott, butábbak nem? hát még azok is beoltották magukat akik akik azt mondták az elején, hogy engem mostan nem fognak beoltani. Nem? Olyan szerrel beoltották magukat, ami nincs kikísérletezve. Ingyen kísérleti alaj lett az illető. ez a pénz lett volna a kísérleti alaj. De ingyen. És azt látni, hogy minél kevésbé tanult emberek, annál rosszabb a beoltottsági arány. És minél tanultabb emberek, annál jobb a beoltottsági arány. Pura mód. Nem véletlen szokták mondani, hogy a sok iskola az elveszi az embernek a józan paraszt Na most akkor kérdezném, hogy itt vagyunk egy átmeneti korszakban, lesz egy aranykor hány fővel? hány fővel lesz aranykor? ezen a bolygón hát ezen a bolygón azért kell aranykornak lenni mert ez olyan mint mikor építették a településeket és lett belőlük egy város tehát az azt jelenti hogy a lakosság az nagyobb létszámú lett például Pest az a múzeum körültig tartott, az volt Pest ugye ezt tudjátok régen Pest határa a múzeum körút volt majd utána Pest határa az a József körút tehát a középkörút tehát az a kiskörút, középkörút majd utána a Pest fejlődött és lett a Hungária körút. most pedig ugye már az 50-es években hozzácsatolták a Hungária körút utáni településeket ugye ezt ugye tudjátok na most ugye tudjátok azt is hogy volt például a Józsefváros 8. kerület, a nyolcadik kerület az már túl van a kiskörúton oda települtek ki régen vagy máshol ezt úgy hívják hogy gettó <gül> oké? Okay? tehát oda, ott, ott voltak azok a személyek akik távol éltek a, tehát a várostól nem is közvetlen a város szélén érted? de ahogy terjeszkedett a város a nyolcadik kerület a gettó az már a város közepén lett és mit csináltak vele? Fogták és lerombolták. Átépítették, elköltöztették azokat az embereket, akik a gettóban laktak. Hova? A kiejebb. <gül> Világos ez? Nem, bejebb, kijebb költöztették. És akkor olyan helyeken retelepültek, akár szétszórva vagy akár kolóniában ahol előtte nem voltak de kint és ez egy normális működés, ha vannak, van egy városban jó állapotú magasrezgésű emberek akkor oda nem kellenek mondjuk bűnözők, érted? és akik hajlamosak a bűnözésre azokat kitelepítették, világos ez? na most ami, van egy mondás hogy ami kicsiben van, ami lent az fent, ami kicsiben az nagyban van, ugyanezre odafett. amikor a Föld nevű bolygót létrehozták az még az univerzum széle volt mint most a kiskörút vagy volt, volt amiről beszéltem most az előbb beszéltem a kiskörút, érted? az volt Budapest vagy ezért nem Budapest a Föld, érted? és szépen épült ki az univerzum, kiképítették ki, hát nem az emberek, csak úgy mondanám épült ki az univerzum, terebélyesedett az univerzum, lettek újabb naprendszerek amiben nap, napok és bolygók lettek és hát bizony a Föld az már nem az univerzum széle hanem már az olyan mint a nyolcadik kerület volt a, amikor eljött az ideje hogy vagy megváltoznak az ott lakók vagy kikerülnek onnan. világos ez? most ugyanez van a Földön, vagy megváltozol vagy kikerülsz a francba oké okay nem tudom másként szemben kifejezni oké? Okay. ugyanaz lesz veled mint a nyolcadik kerület lakosainak a zöméle, világos ez? tehát mit tudom a nyolcadik kerületben voltunk vezetőképző teljesen kultúrát terül helyen, érted? nem gettóban tehát miből gondolod azt hogy folytatod tovább az a fajta szellemi leépülés ami a földön van miből gondolod? hogy ez mehet évszázadokig, évezredekig tovább hát ugye az én korosztályom pontosan látta, fiatalok nem láttátok hogy sokkal jobb állapotúak voltak ezelőtt 40-50 évvel az emberek mint most pedig te azt tanultad hogy a szocializmusban milyen elnyomás volt aha közel sekkora mint most van, csak úgy mondanám közelében nem volt az elnyomást mint ami most van Jó? hát most nem éppen per pillanat, de mire föl van veszélyhelyzet, csak úgy kérdezni, mire föl? <gül> na mindegy nézzük, nézzük ezt tovább tehát mivel a testedet nem tudod fejleszteni ezért ugye az úgy működik hogy hát megnézed az állatok teste sem fejlődik semmit Mert tudom én a macska évezredeken keresztül úgy néz ki érted halak se változnak, hüllők se, tehát gyakorlatilag mit tudom én egy-két olyan élőlény van amelyik mint egy átját növesztett, az kész érted? aztán mit tudom a madár aztán közben úszó átyája is van az átment kacsába vagy libába jó tehát de igazából nem látod hogy az állatok fejlődnének a testük, na most hát itt vagyunk mi emberek, mi sem tudjuk fejleszteni a testünket, hogy? itt van egy lélek amely benne van egy nem túl testben ami átmenet az istenek és az emberek között, nem az istenek és az állatok között egy átmeneti test egyet tehetnél a testeddel majd, tudod? és az egész emberiség Lecseréli. mire? egy jobbra milyen jobbra? mondjuk az még nem hal meg 80 éves átlagos életkorba, hanem mondjuk 8000 évig tud élni, de ha 800 ma az is jó, nem? hát Ádám idejébe Ádám még ilyen 1000 évig éltek, Hopa! ja hogy nem tanították neked, hát az, az egy dolog hogy nem tanították de akkor valamivel jobb testük volt, nem? hogy képes volt ezer évig élni, tehát átlagosan akkor egy ember ezer évig élt átlagosan, az egy kicsit jobb volt, nem? nem, nem gondolod? hát ugye már réges-rég évtizedekkel ezelőtt megállapítottam azt hogy furcsa mód amikor én még gyerek voltam akkor azt láttam hogy a 60 év fölött kezdenek az emberek betegeskedni majd teltek az évek és akkor azt láttam hogy már már 50 éves kortól elkezdenek betegedni majd teltek megint az évek, évtizedek és azt láttam hogy már 40 éves kortól elkezdenek betegedni, betegeskedni az emberek tehát nem javul ez a helyzet hanem romlik hát ez nem fejlődés tehát az egészség, az nem kórház, meg egészségügy kérdés. A saját kérdés, hogy te mennyire vagy egészséges, az nem attól függ, hogy milyen a kórházi ellátás. Hát oda se kell jutni, hogy kórházi ellátás. Nem attól függ, hogy a körzeti orvos milyen alapos. Hát oda se kell jutni a körzeti orvoshoz. Világos ez? hát elhitetik az emberekkel hogy az egészség attól függ hogy milyen az egészségügyi ellátás anyátok az De az attól függ hogy milyen egészségesek az emberek világos ez? és nem attól függ hogy milyen az egészségügyi ellátás attól hogy valaki beteges attól abszolút nem biztos hogy végérvényesen az egészségügy meg tudja gyógyítani világos ez? te már láttál olyat hogy az egészségügy valakit végérvényesen meg tudod gyógyítani? én úgy gondoltam hogy az az ez volt tudod ez volt a végérvényes meggyógyítás hogy meghalt tehát az egészségügy az egyet tud mai világunkban legalábbis itt Európában tünetet kezel slusz, nem gyógyít, tünetet kezel, amit összekevernek az emberek a gyógyítással természetesen tehát tudod mi a gyógyítás? hogy azt a betegséget soha nem kapod többet vissza és így gyógyít az egészségügy, na erre befizetnék hogyha így gyógyít, örülnék neki nagyon hogyha így gyógyítanak tehát itt vagyunk mi emberek és egy átmeneti korszakban ahol saját akaratból eldönthetjük a saját jövőnket, A másokét nem, a saját jövőnket a saját jövőnk pedig az hogy vagy? nem kívánatos személy vagyunk a földön és deportálás az univerzum szélére, mint ami volt a nyolcadik kerületben nem kívánatos személyek voltak már ott a belvárosban elhelyezték onnan őket, világos ez? vagy megváltozunk milyennél változunk? olyanná amiért ide születtünk azért születtünk, hogy fejlődjünk, nem mint ember, test, a testünk nem tud fejlődni, hanem mind bennünk lévő lélek fejlődjön a lélek egyféleképpen tud fejlődni, tudás által ha valaki azt gondolja hogy elég a szeretet, hát nézzétek meg hogy csupán szeretetből mennyi ökörséget tudnak csinálni mondjuk a liberálisok hát meg ők mindent szeretnek és mekkora ökörségeket tudnak ezáltal csinálni hát most már lassan ott tartunk hogy az ember állatokkal csókolozi hány olyan filmet látsz, hogy a színész vagy a színésznő ott puszikodik a kutyával vagy a macskával érted? tehát hagyja hogy mit tudom én nyalja a kutya a száját erre ezt tudom mutatni vagy mit tudom én szájam puszíja a kutyát, érted? hány ilyen filmet láthattál már? ez a liberalista helyezkedjünk egy szintre az állatokkal érted? tehát ők is érző lények, Aha, persze Hát lehet, hogy te olyannak gondolod magad, mint az állat, akkor maradj is olyan. Hát ennyi. Azt majd meglátod a következményet. Tehát megnézed, ugye, hát, ők mindent szeretnek. Hát a liberálisok mindent. Aha, és mi, mi a liberalizmusnak tudod, mi a következménye? Az, ami a római birodalomban volt a római birodalomban a liberalizmus teljes egészében elhatalmasodott és mi lett a római birodalomban? lesöpörték őket, ennyi ennyi tehát eltűnt, lényeg az szóval kérdezem én még mielőtt kérdezném, még mondom azt hogy szerinted mi kell ahhoz hogy az ember bekerüljön az aranykorba? csak úgy gondolkozz el rajta tehát ugye az aranykor csak az aranykorban csak olyan működés lehet ahol az ember szeretetben, békében és boldogságban tud élni másokkal most akkor megkérdezném hogy hogy állsz az elfogadással? hogy állsz az elengedéssel? hogy állsz ebben a kérdésben? hogy állsz a teremtéssel? Hm? hogy állsz ezekben? nem kéne tanulni elfogadás nélkül nincs megértés a másik szemének érted? elengedés nélkül ragaszkodás van érted? és a ragaszkodás ott tart annál a dolognál vagy annál a személynél, amit nem engedsz és akkor hogy sajátítod ezeket el? hogy értesz meg egy másik embert akit nem ismersz? Hm? hogy? tudás nélkül hogy? Honnan tudod, hogy mi különbség van különböző cselekedetek között, hogy az mennyire jók azok a cselekedetek, vagy mennyire rosszak azok a helytelenek azok a cselekedetek? tudás nélkül? Hogy tudod megállapítani? A házasságok lassan 70% a válással végződik a fiatalok esetében ez már adott szám biztos azért már jól tudnak egymással bánni, nem? tehát biztos tudják hogy a férfiak hogy mi kell a nőknek a nők meg tudják hogy mi kell a férfiaknak, mind a kettő nem tudja a másikról hogy hogyan gondolkodik miben különböznek egymástól, biztos, nem? biztos ezért válnak el, mert ennyire ismerik, nem? nem kellene ismerni ezeket a dolgokat? vagy nézzük még mit lehetne ismerni itt van tíz életterület, mennyire ismered magad? ott kezdődik tudod milyen energiákkal rendelkezel? és mivel nem? és miben esetleg túl sok az energiád amiben nem kéne? tudod ezeket? tudod miért születtél? mi a küldetésed tudod mi a feladatod? én tudom tudjátok hogy alapvetően a születési dátumot határozza meg ezeket a kérdéseket? nem a neved mert az nevedet azt kaptad emberektől a születési dátumodat nem kaptad emberektől a születési dátumod a fentiektől kaptad, még akkor is ha például olyan módon született egy gyerek hogy azt mondta az orvos hogy Hát még nem kéne az anyukának szülni, de én akkor, amikor a ki van írva, nem érek rá, ezért most meg fog, elindítjuk a szülést. Mert ugye számos esetben bizony most már így születnek a gyerekek. De ekkor is, akármilyen hihetetlen, annak a gyereknek akkor nap kellett születnie. És ez úgy lett intézve föntről, hogy aznap szülesse, oké? Okay. tehát itt vagyunk mi emberek akik például leszületésünk előtt kiválasztottuk a családunkat tudod miért pont azt a családot választottad ki? én tudom itt vagyunk emberek váltunk valamiért valamilyenné, tudod miért váltál olyanná amilyenné váltál? én tudom, de te tudod nem kellene ezeket tudni, úgy véletlenül kérdezem itt van, az... visszamegyünk, nem itt van, előtte volt Hoppá. Itt van, hogy ember és életismeret. Életjobbítás. Tehát úgy tudjuk jobbítani az ember, illetve az élet működését, hogyha van ismeretünk. Ha nincs ismeret, nem tudsz embereket és életet jobbítani. Tehát az embernek lennie kell ismeretének ezeken a területeken, vagy lenni kellene. Ezeken a területeken, nem tudtok olyan kérdést föltenni, amire ne tudnék választ kapni mondom választ kapni, nem azt mondtam, hogy adni, választ kapni kapom a választ, és utána adom oké? Okay? tehát ezen a területen emberek és élet működése. az elmúlt tizán, egy évben nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire ne kaptam volna választ és ne tudtam volna megadni azáltal a választ nem jó lenne hogyha esetleg mit tudom én valami ilyesmi képességekkel te is tudnál rendelkezni? Hm? vajon miért kellett nekem többet tanulnom az életemben mint neked szerinted? Hm? hát hogy többet tudjuk tanítani? nyilvánvaló, nem? nem, nem az iskolai, a hagyományos iskolai tanulásra gondolj, jó? én a beszélgetésekből is tanulok és sok esetben többet mint bármilyen más tanulási móddal mármint úgy hogy leül az ember és tanulni akar sőt az előadásokból tanulok hiszen előadások során olyan információkat küldenek ahol csak lesek na most nem jó lenne, de én mit csináltam? hogy kaptam ilyen képességet? rátettem az életemet az emberek és az élet jobbítására, világos ez? eltettem rá az életemet hogy minél több embert és minél jobban az életet megjavítsam azok életét, nem az életet, azok életét, nyilvánvaló oké? Okay? és nyilván ha azok élete megjavul akkor onnantól kezdve minden megjavul a világban, érted? legalábbis itt a Földön, érted? Az? tehát ennek a bolygónak mi vagyunk azok a személyek, itt a Földön élő személyek határozzák meg ennek a bolygónak a rezgését ha ez a bolygó rezgése nem elég magas akkor azért nem elég magas mert az emberek rezgése nem elég magas és a rezgésünk attól függ hogy milyen hangulatban vagyunk a hangulatunk pedig attól függ hogy hogyan működünk az életben ha eredményesen sikeresen működünk akkor jó a rezgésünk miért? mert jó a hangulatunk tehát úgy van hogy eredményesen cselekszünk ez megnöveli a hangulatot és a hangulatunk által megnövekszik a rezgésünk és minél több embernek a rezgése megnövekszik ezen a bolygón annál magasabb lesz a bolygó rezgése és akkor már nincs útba a bolygó világos ez? akkor már ez a bolygó nem gettó bolygó de ezt miért nem lehet megérteni? én nem tudom, ez annyira egyszerű de miért nem lehet ezt megérteni? és annak feltételei vannak, bizony kemény feltételei, hogy az ember hogyan növelje meg az eredményességét, hogyan növelje meg ezáltal ugye a hangulatát és ezáltal ugye a rezgése hogyan emelkedje meg? Meg. Ennek feltételei vannak. És nem azt, hogy várom otthon, hogy majd rám szakadjon az energia. Akkor a legkönnyebben szakad rád, mikor viszintes helyzetben van, ugye? Úgy gondolod? de akkor mit csinálsz a vízszintes helyzetben? vagy max meditálni tudsz, vagy aludni mást mit tudsz? sok mindent olyan nagyon vízszintes helyzetben nem lehet csinálni, nem? ahhoz föl kellene emelkedni a vízszintes helyzetből gondoljátok végig nem az a probléma hogy az emberek rosszak, ez nem probléma az emberek itt a bolygón alapvetően jók legalábbis a bolygó 80%-ával igazából semmi baj nem lenne az a fő probléma hogy így csinálják, várnak hát ha valaki más megoldja, csak neki ne kelljen érted? mert az már macerás soha nem lesz energiád ha nem teszel érte hogy legyen világos ez? legalábbis hogy elég energiád nem lesz, az hód biztos és ugye ide visszatérve azért megnézzük van 10 terület és itt a legvége az hogy Isten úgy megkérdezném hogy az Istennek milyennek kéne lenni a te elképzelésedben? nyilván igazságos, nagyon pozitív, nem? nagyon etikus, stb. stb. nem? tehát csak ilyen legekbe lehet róla beszélni, nem? eleve na most akkor ha ilyen legekbe gondolkodunk róla akkor azt mondanám neked, hogy olyat cselekedni ami neki tetsző lenne világos és ezt csinálják az emberek tesznek az istenüknek tetsző dolgokat nem ezt látjuk és akkor mi, mi lesz? gondold végig te ugye mivel századot, nem múlt század, 1800-as évek óta szabad vége felé kezdődött ez szabad akarat van ezért a szabad döntésed az hogy most mész a gettóba, ebből a gettóból, <gül> egy új gettóba ami az univerzum szélén van egy másik bolygó ami készen van vagy maradsz és megemeled a rezgésedet, ennyi de azt meg mivel lehet? eredményességgel? de milyen eredményességgel tudsz itt várni? vagy létrehozni, érted? Hát gondold végig tehát olyat fogsz csinálni az életedben amivel még jobban elhűíted az embereket mert ha megnézed a legtöbbötök foglalkozása tuti olyan amivel elhűíti az embereket és nem felemeli sajnos tehát el kellene gondolkodni azon, hogy ha mivel foglalkozom mennyire hasznos az az ember, emberiség számára vagy az elhűítés szolgája gondold végig én ezt már rég végig gondoltam, nem most, huszon akárhány évvel ezelőtt hogy akar az ember úgy jót ha olyan dolgokat csinál a foglalkozásában ami az embereknek nem jó hanem inkább rossz hm? tehát az embereknek mi lenne talán az egyik legfontosabb dolog ha megnézed hogy elgondolkodjanak azon az életen amit eddig élt amit jelenleg él, és meghozzák a változásokhoz szükséges döntéseket, és cselekedjenek, nem ez kellene. De ehhez ott van, amit mondtam, hogy gondolkodni kellene a saját életünkön. hogy miért jó, például ott kezdődik az egész, hogy miért jó nekem az hogy olyan vagyok amilyen vagyok, miért jó? Hm? Evel? hogy érzem magam vagy hogy éreztem eddig magam az életemben? nem lennék esetleg többre képes? Hm? most gondold végig amikor az embernek van tudása és ezáltal tud embereknek segíteni és mondjuk van egy átlag hangulatban az ember, de az átlag hangulat az jóval magasabb mint az átlag emberek átlag hangulata és amikor az ember mondjuk egy beszélgetés során mondjuk segít valakinek bármit gondolhatsz hogy miben segít, most ez részletkérdés és utána mind a ketten még jobb állapotba kerültök Érted? tehát az is aki jó állapotban volt és segített és az is aki nem volt jó állapotban mert pont a gondjával bajával kereste meg a másikat és az is egy sokkal jobb állapotba került de biztos az a jó hogy az ember úgy jön el egy munkaerről hogy a agyon van ütve, nem? idézőjelve, hát biztos az a jó esetleg nem jobb lenne olyannal foglalkozni ahol mindenki töltödik. most mondok egy példát, jó? van az egyik tanulónk, aki itt tanul neki vannak emberei, tanulói vannak, tehát van neki egy csoportja, nem is kicsi csoportja van és van neki egy nagy gyümölcsöse ami körülbelül 80-100 milliót ér körülbelül ennyit ér olyan éves szinten olyan 10 milliót hozza az olyan gyümölcsös, és, tehát ilyen 8-10 milliót lényeg az hogy van csoportja és beszélget a csoportjában lévő emberekkel, PPH-sokról van szó természetesen és azt mondta a csoportjában lévő egyik vezetőnek mikor találkozott vele hogy most beszéltem nemrég két tanulómmal a csoportból és azt mondja, nem pontosan idézem, mert ugye már ezt is mondta nekem az, akinek mondta. Hogy szartér az, amit ő csinál, mert az nem ad energiát, érted? Tehát a gyümölcsös, a szartér ahhoz képest, amikor emberekkel beszél a csoportjában. Érted? mert emberekkel beszél a csoportjában és feltöltődik, nem csak ő hanem a csoportbéliek is a gyümölcsösével dolgozik, ott meg gondolj bele csak vesződtség van az emberekkel hogy dolgoznak vagy nem dolgoznak vagy hogy dolgoznak vagy mennyiért dolgoznak stb. stb. nincs vesződtség te az életedben úgy élsz hogy vesződsz emberekkel, érted? lehet hogy a pároddal is nem kellene úgy működni hogy a kommunikációk azok töltsenek téged meg azt a szemét is akikkel kommunikálsz és nem ellenkezőleg mint ami most történik mert most ellenkezője történik a legtöbb embernél annak idején rengetegszer hallgattam meg Brian Tracynek az előadásait, biztos mond nektek valamit ez a Brian Tracy nél, főleg a 90-es években egyszer voltam is Brian Tracy magyarországi előadás sorozatát de azt is még a 90-es években és ha megnézed visszahallgatod ezeket az előadásokat akkor rátalálsz egy mondatra hogyha majd ő meghal azt a sír feliratot írják rá a sírjára hogy nagyon sok embernek változtatta meg az életét, érted? Tehát ha most te engem hallgatsz, vagy már esetleg itt vagy, be vagy regisztrálva, és tan vagy tanuló vagy, akkor ugye tudod, hogy nem véletlenül küldtek ide az égiek. És kinézik belőled azt, hogy te képes vagy olyan tudásra szertenni hogy képes vagy az élet és az ember jobbítására. Opa. Oké. Okay. Tehát az élet és az ember jobbítására. Különben nem küldtek volna ide, mert ebben az öt évben van a kiválasztódása. Hát most már csak öt év van a hátra. Kiválasztódása annak, akit a fentiek alkalmasnak tartanak arra, hogy ebben a szerepbe bekerüljön. És akkor te meg vacilász. Na most én a helyedbe nem tennék azért olyat. Hogy mivel mindenkit ide a fentiek küldenek, hogy felülbírálnám az akaratát? Vagy akaratukat? Nem tenném. Mert jogodban áll felülbírálni, mert szabad akarat van. Ugye több mint száz éve. De én akkor se tenném azt, én nem tennék olyat amit nem szeretne a teremtőm hogy tegyek, érted? és szerinted? vajon miért helyeztek belém nagyobb bizalmat mint a legtöbb emberbe a fentiek? mert hagytam magam vezetni, érted? általuk te meg felül akarod bírálni az ő döntésüket világos ez? köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 25 perc szünetet, jó? szeretlek benneteket, sziasztok!